مل وغیر ود آئے نو میواد ن سورت سو فاق رہی ہے گزشتہ آیات میں ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت دونوں با بیٹے کے متعلق کچھ پڑھا ہے اب اللہ رب العزت نے اس کے بعد تذکرہ کیا ہے حضرت مصعف اور خان ہاں دونوں بھائیوں کا دونوں عظیم نبیوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اور ان دونوں کے بارے میں بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل اسلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دیکھی کرنے والوں کو ایسی ازا دیتے ہیں ان دونوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہم دیکھی کرنے والوں کو اچھی اجزا دیتے ہیں اب ابیائی کرام دن رات لوگوں کی وہ فکر کا ایک رہتی تھی کہ لوگ شرم کی تر تر سے نکل کر ہیں اور تر تر کی ٹھوکریں کھانے والے حرسنام اللہ رب العزت نے یہ دورات کا تذکرہ کیا ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی اسی طرح ان کے ساتھ ساتھ اس مشن پر حضرتِ السلام کو پہلے صحائف ملے جب واضح طور پر حضرت نے پھر یہ ایک خاص احکام اور شریعت ملنے کے بعد اس پر مزید محنت کی اور لوگوں کو جب رات ایک اللہ کی طرف بلایا اور اللہ کی توید کا پیغام عام ہاں کیا مسائل خوبصورت انداز میں اللہ رزم نے بیان اور ہم نے ہدایت دی ہم نے ان دونوں کاخصیات کا تذکرہ کریں گے اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے اور ان کے مشن کو آگے بڑھوائیں گے سلام, سلام علام و سلام و ہارون حضرت علی اور ہارون علیہ السلام ان نا بے شک ہم گزاری کا اسی طرح نرسی بدلہ دیتے ہیں المسمین نیکی کرنے والوں میں یعنی جو نیکی کرتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اللہ ربرزت اس کا چرچا کرتے ہیں اور اس کا نام قیامت کی دیواروں تک زندہ رہتا ہے کوئی عام شخص کوئی اچھائی والا بھلائی والا کام کرے اور, کا اچھا اور کا کا چرچا کرنے والا ہے کیوں وہ اللہ کے دین کے اور تو ہین کے علمبردار تھے اور, اور اس کے لیے انہوں نے بارے کھائی ہیں تکلیفیں اذیتوں کا سامنا کیا ہے اللہ نبیوں پر احسان کرے ہم اسی طرح کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں ان کا شبہ ہمارے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں حضرت مساک علی اللہ حضرت ابراہیم اسماعیل حضرت آدم ان تمام مقدس شخصیات کا ادب کرنے کی احترام کرنے کی کو آگے بڑھانے کی بہتیار.